ситуація продовжує бути напружена адже ворог продовжує шленіти і насправді Знаєте, з кожним днем мене все більше і більше шокує те, яку тактику застосовує ворог. Тобто вони намагаються ще більше посилити тиск е, кількістю піхоти. От, власне, те, що ми спостерігаємо на наших ділянках, я не хочу казати, де саме, просто загалом бах бахмутський напрямок, то е, мене шокує ту, та кількість живої сили, яку вони використовують, просто відправляють е, ну, таке враження, що це якась агонія, хоча ну знову ж таки дуже невірно з нашого боку буде там недооцінювати їхні сили або навпаки казати що вони там просто ну повністю націнюють людей просто є там е, вбивцями це саме собою так і є але е, те що тут відбувається тобто ми бачимо як навіть не тільки там по посадкам по кварталам по селам по, але вже і по полям ходять групи окупанта в 10 там 15 е, е Ну, одиниць і uh... Їх просто перемелюємо спочатку артилерію, потім стрілковим озброєнням, але вони все одно лізуть, пруть і намагаються штурмувати, тобто величезними величезними групами. І те, що нам відомо, ну там з різних джерел, там розвідка доповідає, то вони несуть колосальні втрати. Вони не забирають своїх двохсотих. Ну настільки це шок, коли ми бачимо поля, всіяні посадки, всіяні їхнім, вибачте на слові, їхнім непотребом. Але вони все одно йдуть, вони йдуть, просто лізуть по своїм вже і далі, продовжують йти, не забираючи. Я вже розказував, казав, що бачив випадки, коли вони рить окопи і укріплюють окопи, укріплюють там якісь нори, бліндажі тілами попередніх же цих же вагнерівців, зеків і ця ситуація настільки мене шокує настільки шокує кожного тут але розуміючи яка тут ситуація розуміючи що е, наша задача просто перемолоти їх е, ну таке враження що зовсім-зовсім е, скоро вони видохнуться їх вони просто мають колись закінчитися. і цей момент має колись настати і Ну настільки тут темп настільки динаміка велика що ну там ніхто не рахує навіть не знає який сьогодні день тижня яка дата а, дійсно да всі ну, всі, роз, всі відмічали а, святкували Різдво і там як Надія як зірка в, серці, в теплі а, але ну такого ну, від різдвяного настрою особливо там немає є робота і з тим як в орки сунуть то власне ми чекаємо коли вони закінчаться вони мають рано чи пізно закінчитися. це головне а поки ми маємо їх просто відбувати ці штурми ці атаки ці стрілкові атаки які доволі часто закінчуються ледве неврокапашно щодня і кожен боєць який в цих в ці морози в цю мокру погоду стоїть і відбиває ці стрілкові атаки він є абсолютним героєм Пане Володимире, а от власне, е наскільки психологічно важко, коли ти не просто десь там б'єш по ворожих позиціях, а коли ти бачиш того ворога е ледь не в обличчя і, і можеш добре розгледіти його? Ну, те що, те, що, е те, що кажуть хлопці, те, що, от, власне, це, ну, Приблизно, ну, це, це, це немає такого відчуття, там ніхто не ставиться до них як до людей, там немає, немає нічого людського до них, це як, знаєте, ну, я не хотів би переводити, там, робити аналогію з якимись комп'ютерними іграми, але це приблизно ну, нема, не сприймається це як, е, е, там, людина, яка, ну... В принципі, це не люди. Не люди, які знищують нашу батьківщину, які ну, переорюють наші поля, знищують наші міста і знищують мирні міста. Це не люди, і їх не сприймають як людей. Тобто це просто задача знищити ворога, як там ворожий автомат, чи ворожий, ворожу позицію, ворожу техніку, міномет, тощо. І це просто задача, яка має бути виконана. Тому там, в принципі, це там, психологічного якогось сприйняття ситуації ворога немає Ну тобто психологічно його не сприймають як живу людину а просто і вони ну таке враження що це неживі люди враховуючи те що вони пруть пруть і пруть Перед чутті, скільки там лишилося, чотири дні та, до Нового року, і зважаючи на те, що для росіян Новий рік – це фактично їхнє таке совєтське різдво, свято номер один, чи там номер один з двох свят з-поміж 1 січня і 9 мая, як ви гадаєте, чи, чи приготують вони щось нам, чи вони настільки будуть зайняті святкуваннями, що їм буде не до нас? я сумніваю що вони можуть щось приготувати адже темп накалу настільки високий що ще більше щось приготувати ну я не можу уявити хіба вони просто все що у них лишилося всі рештки піднімуть і знаєте ж такою одною величезною шареною просто попруть підуть е, там сотнями на образу ну тобто ш... ну тільки такі крайності можуть бути тому що повторю щодня там ледь е, що кожні декілька годин групи піхоти то в одному то в іншому то в третьому місці пробують просуватися від п'яти до десяти до п'ятнадцяти тридцяти осіб і це дуже часто закінчується дуже близьким встилковим контактом спочатку ми виявляємо і тут важливо і кожному підрозділу і нашому підрозділу дуже терміново потрібні нові нові квадрокоптери дрони щоб їх виявляти і знищувати артилерію Потім, якщо, на жаль, вони проходять далі, відбувається стрілецький контакт. І в цьому стрілецькому контакті їх так перемирлює. Тому, відповідаючи на ваше запитання, що вони можуть приготувати, вони і так все, що можуть, вже готують і готують. І оце от, процес приготування триває декілька місяців. І тут помітно, помітно в тому, що... Ну, відчувається, що вони мають скоро видохнутися, адже такі колосальні втрати вони несуть, що або у них там безмежний ресурс, і я сказав на початку ефіра, не можна недооцінювати ворога, або вони просто дуже, знаєте, пішли в вабанк і блефують, і знаєте, в цьому блефі вони просто змушені будуть програти там за лічені дні, тижні, місяці. Пане Володимир, от Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, вважає, що росіяни, вчора вона про це сказала, хочуть взяти до кінця цього року Донбас. Це неможливо. Це неможливо, адже е, ну, немає, е, це йде постійний перманентний бій. От, власне, е, те, що відбувається на Донбасі, це там не якась суточка, раз на декілька днів, ще раз там на декілька тижнів. Там, ну, тобто суточка відбила чергову атаку. Це перманентний, тобто, постійно триваючий бій, який там, там пробують атакувати, там контакт, там контакт, в тому місті, в тому місті. І це вся лінія фронту від Солідара, закінчуючи Авдіївкою, Мар'янкою, це от перманентний, постійний контакт. Там не вщухає стрілянина, не вщухає артилерійська дуель. Ні хвилини, ні години, тобто на кожній позиції, на кожному в кожному окопі бойці чують контакт ну постійно. Він постійно відбувається, це постійний бій. Тому я не уявляю, як можна. Ну, вони хіба можуть просто всі разом зібратися, вийти, піти в атаку, і це буде ну, для нас дуже добре, тому що ми їх просто перемелимо всіма засобами, які ми є, адже їхня концентрація буде дуже велика. І вони це так само розуміють, тому вони не можуть, їх з однієї сторони, жену заставляють там, взяти е, Бахмут, взяти будь-які населені пункти якоїсь дати, а з іншої сторони вони, вони прекрасно розуміють, що якщо іще більше збільшать концентрацію цих штурмових груп, концентрацію е, бійців, які йдуть на штурм, то вони будуть нести ще більші втрати. Тобто, ну колосальні втрати вони несуть. Ми постійно бачимо в квадракоптери і так величезну кількість їхніх втрат і їх це не зупиняє на жаль їх це не зупиняє але я сподіваюся що все ж таки цей людський ресурс у них рано чи пізно закінчиться і тут дуже дуже важливо висвітлювати ті жахи на які штовхає їхнє командування щоб нових добровольців так званих які погоджуються йти на злочин їхніх так, ну, так званих які хочуть підписувати ці контракти з вагнерівцями чи як їх там назвати, щоб ставало все менше і менше, адже ну, шляху у них назад немає. Це вірна смерть, вірна загибель. І краще там пересидіти декілька років в теплій в'язниці, ніж загинути в холодних полях української землі. Пане Володимире, а хоч якась хвилька для перепочинку між цими ворожими атаками у вас трапляється? Е, ну я не хотів би там багато розказувати я кажу що в принципі приоритет командування загалом військ там це в першу чергу берегти українських солдат от власне хотів би так відповісти на ваше запитання тому що ну там розказувати як е, все ж таки людям дається витримувати ці надскладні умови ну не хотів би там щоб але повірте Командування думає, там залежить від підрозділу, звісно, але ну, загалом ситуація, загалом лінія контакту дуже напружена.